ومن هو من ارجونا من جهه المركز التي يتوفر على وثائق التعبير الضروريه، اما بالنسبه للدواوين فانها لا تعرف اي عمل او مشروع عمراني من قبل جزيرة سكنيه او دور اقتصادي. اما بالنسبه للخواص فان الملفات طلب بناء تعرف جميلا من بالعراقل من منها علام توفير اصحابها على الشهاده الملكيه اعتبار طبيعيه للارض التي هي في مجال اراضي السلاليه. الذي يستحق <تصفيق> الوقوف عنده هو ايجاد حلول ناجعه على خلال تبسيط المصادر القانونيه العوامل بها في هذا الباب وحتى نكون عليكم جزيل الشكر